Про початок повномасштабної війни в Харкові, де прожила більше 30 років, Гаянеса Іранова згадує, її розбудив гуркіт. Я показала, що це втро, і, як завжди, волочат щось здавати на цей металоприйом. Вискочила на вулицю, нікого не побачила, ні, ніхто нічого не, не тискав. Захожу, піднімаю телефон в спальню, піднімаю телефон 4 години початку 5. -го. Так ми поняли, що це нас почали бомбить. Їхати вирішили на початку березня, коли по місту почалися авіаудари. Це було дуже страшно, тому що піднімалася в місті з крышою, да, піднімалася, опускалася ну, тобто, ударною волною. Стало очень страшно, тому що не панімалю куди попаде та бомба. Із Харкова родина Гаяне їхала три з половиною доби. Планували на Львівщину, куди прямувала їхня пасажирка з дитиною. Тоді згадує жінка, коли доїхала до Хмельницького, до Львова їхати передумала. Я почому то я не знаю про так. Получилось, що я, я вирішила їхати в іншому направленні. Я просто ж можу говорю, открой карту, ми будемо дивитися, куди ми їдемо. Коли заїхали до нової ушиці, проїжджали мимо місцевої церкви, і Гаяне захотіла зайти й помолитися за рідних, що залишились у Харкові. В толпі людей якраз йшла служба, подойшла жінщина, зовут її надежда. Де Бог є здоров'я, подашла, предложила води попіть. Та допоможі, якщо ми в чомусь то нуждаємося, знайшла нам одразу в Нової Уши це е, е, ночлег, де встановитися в будинок. Наступного дня родині знайшли будинок в селі Пежівка за 30 кілометрів від Нової Ушиці. Каже, тоді господиня попередила, що будинок без зручностей, але родина, що втекла від війни, була рада всьому. Це саме о що можна задуматися – вудобство або неудобство, завжди можна помитися в тазі. Нічого страшного, бо мір було на землі, правда? Перший день, каже Гаяне, до них з допомогою почали приходити з усього села. Приносили овочі, консервацію. Каже, продуктів було так багато, що потім вже просила не нести. Люди дуже відзивчі, дуже добродушні. Я, я просто в шокі. Я, все, я просто в шокі, що так що може бути. За два місяці перебування родина встигла подружитися з місцевими, допомагають людям на городах та по господарству. Гаяне каже, зараз найбільша мрія – це побачити рідних у Харкові. Діана Колесник, новини на Суспільному, Хмельниччина.